אבולוציה. זהו הרעיון המדעי החי פחות מובן, וכפי שכולנו יודעים, הוא הופך כעת לאחד מהנושאים הכי במחלוקת. אולי לא במדע, אבל בטח בתרבות הפופולרית. ואנחנו מדברים על רעיון האבולוציה. זהו רעיון האבולוציה. וכל פעם שאנחנו שומעים את המילה הזאת, גם כשאנחנו שומעים אותה בהקשר הביולוגי, אנחנו מדמיינים כי משהו משתנה או מתפתח, וכך שאנשים משתמשים במילה אבולוציה בהקשר היום-יומים, חושבים על הרעיון הזה של שינוי, שאולי משהו מתפתח, משתנה. אתם רואים כוף מקופף, כולנו ראינו את התמונה הזאת במוזיאון הטבע, והוא הולך ככה, הראש שלו מושפל, זה הכוף, יכול להיות שהוא גם חובש קובע, אתם מכירים את התמונה הזאת, שבה לאט לאט, ליותר ויותר זקוף. הנה. ובסופה של דבר, הוא הופך לברנש הזה, שהולך לו לדרכו לעבודה, שמח באותה מידה. עכשיו הוא הולך זקוף לחלוטין, ומשתמע מכך שהליכה זקופה, עדיפה על הליכה שפופה. אוי, כבר אין לו זנב. טוב, לברנש הזה דווקא יש זנב, אבל אה, כולכם ראיתם זה. נכון? אם למוזיאון להיסטוריה של הטבע. אז אמרנו, הקופים נעשו יותר ויותר זקופים, ובסופו של דבר הם התפתחו לבין אדם. הרעיון הזה מציע שהקופים התפתחו איכשהו לבני אדם. רואים קריקטורה כזאת בהקשרים רבים, אפילו בכיתות ביולוגיה, ואפילו בקהילה המדעית. הקוף כאילו יתפתח לאדם או לאדם הקדמון. נכון? זה הברנש הקדמון שכמעט עמד זקוף, הברנש שהיה קצת שפוף, הוא נראה קצת כמו קוף, וקצת כמו בן אדם וכו' וכו'. אז בואו נבהיר נקודה מאוד חשובה. במשך התהליך הזה, כאשר התרחש, היו יצורים שצברו שינויים עם הזמן, שהאב הקדמון שלהם יכל לראות יותר כמו זה, ובסופו של דבר הוא נראה יותר כמו זה. במציאות לא התרחש תהליך פעיל שנקרא אבולוציה, לא יעקב שאמר וואו, אני רוצה שהילדים שלי יראו יותר כמו הברנש הזה. אז אני אגרום ל שלי לצבור שינויים במידה מספקת כדי לראות יותר כמוהו. לא שה-DNA שה ידע. ה-DNA לא אמר, היי, hey, עדיף ללכת זקוף מאשר להיות כפוף כמו גבן או כמו קוף, ולכן אני אנסה איכשהו להפוך להברנש ההוא. ההבלוציה אינה כזאת. זה לא עובד ככה. אולי, אולי אנשים מסוימים מתארים עצם משהיה שם עץ. היה עץ, ובתמרת היו כמה פירות. נניח שאיו פירות uh, טובים גבוה על העץ. אולי להם תפוחים, ואז אולי היה כלשה, ייצור כל או uh, שי, יצור כלשו דמוי פרנהגיד, ואולי זה הסוג של ייצור דמוי סוס, שאמר וואו, הייתי רוצה להגיע לתפוחים האלה. אז פשוט בגלל שהם רצו להגיע לתפוחים, אז אולי הדור הבא הם, הם ניסו למתוח את צווארם, ולאחר דורות על גבי דורות, הצוואר שלהם יתארך יותר ויותר, ובסופו של דבר הם הפכו לג'יראפות. האבולוציה לא הייתה כזו, וזה לא מה שמשתמע מהמונח אבולוציה. למרות שלפעמים נדמה שאנחנו חושבים כך בגלל השימוש היומיומי במושג אבולוציה. אבולוציה היא ברירה טבעית, ובעצם אולי זה המונח העדיף. ברירה טבעית. נרשום קאן את המונח הזה, Natural Selection, באנגלית. בכל אוכלוסייה בטבע תמיד נראה וריאציות, כלומר שינויים. שימו לב, וריאציות, זו מילת מפתח חשובה. אם תתבוננו בילדים, בתלמידים בבית הספר שלכם, אתם תבחינו בשוני ירב, נכון? יש וריאציות. יש אנשים גבוהים, יש נמוכים, יש מסער בלונדיני ויש מסער שחור וכו. תמיד יש וריאציות. הברירה הטבעית היא תהליך הזה שלפעמים גרומים סביבתיים יעדיף ולבחור וריאציות מסוימות. ייתכן שווריאציות אחתות לא יהיו חשובות בכלל, אבל וריאציות אחרות יהיו חשובות במידה רבה. אחת הדוגמאות המופיות בכל ספר ביולוגיה, והיא באמת מעניינת, היא מתארת סוג של אש מנוקד. כן, אש, פרפר לילה כזה, מנוקד. זה אירוע שקרה בזמן המהפכה התעשייתית באנגליה. האשים המנוקדים האלה, אה, כדי לדגים את הרעיון, נצייר פה מהם. אני לכם כמה אשים מנוקדים. הנה נצייר אחד נוסף. הנה כמה אשים מנוקדים. אה, אז בין האשים האלה היו אחדים מעט שונים בעלי וריאציות, נתאר לעצמנו שכמה מהם היו מנוקדים יותר מהאחרים. כמה מהם יכולים להיראות כך? לזה יש אה, נקודות כאלה, וכמה מהם יכלו להיראות יותר כמו זה. של maar示ת בד zam נקודות שחורות. כמה מהם יכלו להיות כמעט בלי נקודות. לוורייאציות הטבעיות האלה לא הייתה בעצם כל חשיבות. היו פשוט ווריאציות של נקודות. הם היו שמחים במשך אלפי שנים עם הווריאציות האלה. זו לא הייתה תכונה משמעותית עבור האשים האלה. אבל כאשר פרצה מהפכה התעשייתית באנגליה, וכל הפיח הזה נפלט שם מכל המפעלים האלה שהוקמו, והם במנוי קיטור במנועי כיתור מונעים ופחם. פתאום כל הדברים שהיו פעם אפורים או לבנים, למשל גזעי עץ, שהיו פעם מנוקדים או בעלי גוון אפור אולי כמה גזי עץ נראו ככה בערך. אז האש המנוקד היה פחות יותר מוסווה כשהוא על העץ. אבל פתאום החל המהפכה תעשייתית והכל התקסה בשכבת פיח משריפת הפחם. ואז פתאום כל העצים נראים ככה. שחורים לחלוטין או לפחות הרבה יותר כהים מקודם. וזה היה שינוי בסביבה של האשים האלה. בואו נחשוב, מה יכול להזיק לאשים האלה? טוב, קודם כל ציפורים, או היכולת של הציפורים להבחין באשים. לכן כשהסביבה הפכה הרבה יותר גאה, אתם יכולים לנחש מה עומד לקרות. הציפורים יראו את הברנש הזה בקלות רבה יותר משהם יראו את הברנש הזה, כי יהיה יותר קשה לראות אותו על רקע השחור. זה לאש הציפורים לא יתפסו את האש הקהה הזה, יתפסו הכל. אבל לתבחור הזה, ליהתים הרבה יותר קרובות. נחקן, את החברה, לפני שיתרבעו או לאיזה זמן שיתרבעים, הבורנשימ הקהים יתרבעו ליהתים הרבה יותר תחופות. ופיתום יולנו הרבה יותר אנשים קהים, יולחמים הרבה יותר בורנשימ אז בעצם קרה כאן? האם היה כאן אה, תכנון כלשהו או שינוי פעיל מצד אחד האשים? זה נראה כמו מעשה ביותר להפוך לשחור, נכון? הסביבה שלהם הפכה לשחורה, ואחרי כמה דורות האשים האלה נעשים שחורים. וואו, האשים האלה ממש גאונים. פרפרילה הילה חכמים כאלה. הם החליטו איכשהו אה, להפוך לאשים שחורים כדי לחמוק מהציפורים ביותר קלות. אבל זה לא מה שקרה. הייתה קבוצה עם וריאציות רבות באוכלוסיית האש המנוקד, וככל שהסביבה הפכה כהה יותר ויותר, האשים הבהירים היו הרבה פחות מוצלחים. נכון? הקהים האלה, הם פשוט התרבו יותר ויותר, והבהירים נאכלו לפני שהם מצליחו להתרבות, אולי בזמן שהם התרבו. לכן, הם לא הצליחו להעמיד הרבה צעצאים, ואז התכונה של הצבע, הכהה, הפכה לדומיננטית. כך שהאש המנוקד הפך לאש שחור. זוהי דוגמה אחת, אבל אולי צריך עוד דוגמאות, ויש לנו. זוהי הברירה הטבעית, היא אמורה לחול על הכל. היא מתיימרת להסביר איך התפתחנו מחיידקים פשוטים, או אולי מ-RNA שמכפיל את עצמו, ועליו נרחיב יותר בהמשך. אנחנו צריכים יותר ראיות לכך, אנחנו צריכים לראות איך זה קורה בזמן אמת. הדוגמה הטובה ביותר להסבר היא השפעת. יהיו סרטונים אחרים על נגיפים ואיך הם מתרבים. נגיפים הם מרתקים, לא באמת ברור אם חיים בכלל. הם בעצם רצפים של DNA ולפעמים RNA, שהם בעצם אה, מידע גנטי, אשר נמצא בתוך קופסיות חלבון קטנות, הבנויות בצורה גאומטרית מדויקת. זה כל מה שהם. הם לא, הם לא ממש כמו אורגניזמים חיים רגילים, שנעים בצורה אקטיבית, ויש להם אה, חילוף חומרים אקטיבי וכל זה. הם, מה שהם עושים זה שהם אה, מזריקים את ה-DNA או ה-RNA שלהם לתוך תאים חיים אחרים ואלה משכפלים את המידע הגנטי של הנגיף כדי לייצר נגיפים נוספים זהים להם תהיה סדרה שלמה של סרטונים על נגיפים אבל השפעת היא נגיף כל שנה מופיע סוג מסוים של הנגיף הזה וריאציה מסוימת של נגיף השפעת. נדגים את הווריאציה אולי לפי מספר הנקודות שיש עליהם. נניח שזו היא שפעת בני אדם. עם הזמן ולאט לאט מערכת החיסון שלנו, המערכות החיסון שלנו, בני אדם, מתחילות לזהות את הנגיף, והן מסוגלות לתקוף אותו לפני שהוא מסב נזק רב. אז בואו נתאר מה יכול לקרות. נניח שזו השפעת הנוחחית. לכל הנגיפים יש את שתי הנקודות הקטנות האלה. אנחנו נדבר בהמשך על הנקודות האלה ואיך אה, מזהים אותן. אבל בינתיים, בוא נגיד שלכולן יש שני נקודות האלה, ומערכת החיסון שלנו מזהה אותן. היא מתחילה לזהות אותן, ואז כל פעם שמופיע ברנש הקטן הזה עם שתי הנקודות עליו, זה לא טוב שהוא יהיה בסביבה. נכון? מערכת החיסון שלנו תזהה אותו, היא תתקוף אותו ותשמיד אותו לפני שהוא יגרום למחלה, לאורגניזם, כלומר לנו. אז זאת היא דוגמה לברירה טבעית חזקה מאוד, הפועלת מהרגע שמערכת החיסונית מזהה נגיף. אנחנו נדבר יותר על איך המערכת החיסונית עושה את זה. המערכת החיסון מותקיפה את הברנשים האלה. אבל נגפי השפט, כאילו באופן מאוד ארמומי, הם בעצם לא ארמומים באמת, אין להם יכולת חשיבה. אבל מה שהם כן עושים, הם תמיד משתנים. בכל אוכלוסיות של נגפי השפט יש תמיד שינויים מסוימים. לרוב הנגפים יש שתי הנקודות האלה, אבל יכול להיות מדי פעם שלאחת מהם תהיה נקודה אחת. לאחר יהיו שלוש נקודות. ויכול להיות שמוטציה אקראית. זה יקרה לחלוטין נמציא מספר, לאחת מכל מיליון נגיפים האלה תהיה רק נקודה אחת, במקום שתי נקודות. אבל מה יקרה ברגע שמערכת החיסון האנושי תלמד להתקיף את הנגיף עם שתי הנקודות? אז הברנשים האלה לא יצטרכו להתחרות בשאר הנגיפים. לא יהיה יותר עמיד לנגיף שהשתנה. הנגיף הזה יהיה עמיד יותר בעקבות זאת. לכן בבוענת השפעת הבאה, כשאנשים התחילו שוב להתעטש ולפזר אותו בכל דרך אפשרית, הברנש הזה, הוא יהיה עכשיו נגיף השפעת החדש. אז שאתם רואים את התהליך הזה, שבו בכל שנה יש נגיף שפעת חדש, זו אבולוציה וברירה טבעית, וזה קורה בזמן אמת. זה לא קורה במשך אה, דורות על דורות רבים, למרות שרוב הדברים המשמעותיים, שאנחנו רואים בחיינו מבוססים על הדברים האלה, שהתרחשו לאורך דורות רבים, אבל כאן זה מתרחש על בסיס שנתי. ממש לנגד עינינו. דוגמה נוספת היא הקשר בין אנטיביוטיקה וחיידקים. חיידקים הם טעים קטנים כאלה שמסתובבים סביבינו, ונדבר עליהם יותר בהמשך. הם בהחלט חיים, יש להם חומרים, מה שלא תרצו. אה, הנה משהו נחמד לדעת. כשמדברים על זיהומים, הם יכולים להיות זיהומים נגיפיים, שהם מדביקים את ה-DNA בתאים שלכם ומשתמשים במנגנוני התאים שלכם כדי להשתכפל, או זיהום בחיידקים, שהם פשוט uh, כמשמעו הם חיידקים, תאים קטנים כאלה, והם נעים להם ומשחררים רעלנים שגורמים לכם לחלוט ומה uh, אנטיביוטיקה זה מה שהורג את החיידקים האלה, אנטיביוטיקה זה נגד היצורים החיים הקטנים האלה, החיידקים. היא מתקיפה את החיידקים והיא הורגת אותם. אתם בטח מכירים כמה הרופאים. אתם פונים אליהם, איי, אני חולה, אני חושב שיש לי זיהום חיידקי, לי אנטיביוטיקה. אז רופא אחרי אומר, לא, אני לא אתן אנטיביוטיקה סתם ככה, כי כמה שתשתמשו יותר באנטיביוטיקה, יגדלו סיכויים שתייצרו וריאציות שלהם. כאן יש להיות זהיר מאוד לגבי המילה תייצרו, משום שאתם לא יוצרים אותם באופן פעיל. אבל בואו נאמר שיש... אמא, ישנה סבירות רבה שאתם עשויים לאזור, בלי כוונה כמובן, אתם עשויים לאזור לברור חיידקים חסינים לאנטיביוטיקה. איך זה פועל? בואו נאמר שזה חיידק ירוק. כל אלה הם חיידקים ירוקים ויש בלי סוף כאלה, נכון? מדי פעם נקבל אחד ששונה במידה מועטה. באוכלוסייה הקרעית של חיידקים לכולם יש סיכוי שווה לגרום למחלה. זה סתם שינוי בחיידק שקרה באופן אקראי. אולי בדנא הזה התרחשו הבדלים מעט שונים. בעצם לא משנה מה קרה, כי כולם החיידקים לא רצויים במערכת שלכם. המערכת החיסונית שלכם יכולה לתקוף אותם ולהשמיד אותם. אם הם יהיו רבים מדי, הם עלולים לגרון למחלה או אולי אפילו למוות. לכן, אם כולם יתחילו להשתמש באנטיביוטיקה כשהם לא באמת זקוקים לה, כשהם לא ממש חולים, יתכן מצב שבו יחסלו כל או רוב החיידקים הירוקים. במצב של חיים מוות אפשר לתת אנטיביוטיקה שתחסל את החיידק הירוק. אבל מה יקרה אם פתאום יחוסלו רוב החיידקים ירוקים? עכשיו החיידק הכחול ישתלט על כל המערכת האקולוגית. קודם הוא התחרה בכל הברנשים הירוקים האלה, אבל עכשיו הוא קיים לבד, בין מפריה. עכשיו הוא יכול להתרבות ללא בקרה. לכן הוא מתרבה לחמיות גדולות של חיידקים שהם עמידים לאנטיביוטיקה. לא נאים ולא קדאי. עכשיו... שימו לב, גם כאן לא היה תכנון תבוני כלשהו. לא היה תהליך תכנון תבוני שאמר, אה, אה, אני חיידק, אני אהיה מעט חכם יותר ואני אתפתח ככה שאני אהיה עמיד לא, לאנטיביוטיקה הזאת. זה לא, זה לא עובד ככה, נכון? לא, מה שקרה הוא שנוצרים שינויים ומוטציות אקראיות בחיידקים או בנגיפים. שינויים אקראיים ומוטציות בנגיפים וחיידקים שמתרחשים באופן תדיר. וביניהם uh, יכול להיות את השינוי האחד למיליון הזה, נכון? אבל אם יתחילו למות כל החיידקים כשהוא מתחרה איתם, אז הברנש הזה יכול להתחיל להשתכפל בקצב מהיר מאוד ולהפוך לחיידק הדומיננטי. במקרה כזה, אנטיביוטיקה הזאת שפותחה כדי להילחם בחיידקים הירוקים, היא חסרה תועלת. כך מתקבל החיידק על הזה. אולי שמעתם את המילה חיידק על. סופרבג'. זהו חיידק אל. זה לא שוטיחנין את הצמואך של יות סופרמן של החיידקים, אלא שון ניאת טוב מאוד ב Ashe המתחרים שלו. לכן,נו ישתלתו, ואנחנו לא можים לערוג אותו. משום שהתרופות היו טובות רק ללחימה במחירים שלו, הרוקים. החיידקים האלה פשוט ממשיקים ליישתנות, לעבור מוטציה, וודחัด, וודרבות. לכן, הם מפליגים כשישו פנטביוטיקה, אנחנו תמיד נפרור החיידקים האמיתיים לנטביוטיקה מסויימת הזאת. וכול מקרדובארק הנרוכות, אבל זה מרתק. באמת, זה מרתק. אז זהו הסרטון הראשון, או הרצאה הראשונה על אה, ביולוגיה. רוצים ללמוד ביולוגיה, שהיא חקר החיים, אנחנו יכולים לדבר על מה הם חיים. האם נגיפים הם חיים? אבל אם באמת רוצים ללמוד מערכות חיות, חייבים להבין את הברירה הטבעית. אולי בפלנטה אחרת, היא תכנוי יצורים ללא די אולי יש להם סוג אחר של מידע תורשתי שנשמר בתאים שלהם, או שהם משתכפלים בדרך אחרת. אולי הם אפילו לא בנויים מפחמן, אולי הם בנויים על בסיס צורן, סיליקון לא היינו באים לסוג כזה של פלנטה, הרי כדי ללמוד את הביולוגיה שלה, כל שאר הדברים שאנחנו יודעים על ביולוגיה, על נגיפים ועל דנא, היו חסרי תועלת. אולם אם נבין את העיקרון היחיד הזה, הרעיון הזה של ברירה טבעית, שאומר שהסביבה היא שבוררת, ואין כאן שום תהליך פעיל, אלא הם פשוט דברים אקראיים שקורים, והם בוררים באקראי שינויים אקראיים. הם נמשכים בפרקי זמן ארוכים, ואלה הם פרקי הזמן בהחלט ארוכים לאין שיעור. השינויים שמתחוללים מצטברים והם עצומים. הם בהחלט בעלי משמעות גדולה. טוב, אני אדבר על זה בסרטון אחר. נתראה בהקדם.